U ovom snimku želim da malo razmislim o tome šta brojevi stvarno predstavljaju. Recimo da je neko zapisao broj 25. 25. I šta to stvarno znači? Pa ovih pet ovde, ovo je na mestu jedinica. Pa bukvalno predstavlja pet jedinica. A ovih dva ovde, to je na mestu desetica. To je na mestu desetica. Dakle, mesto desetica, ovo je mesto jedinica. Ovo je dve desetice, tako da ovo predstavlja dakle dve desetice. I šta time stvarno mislim? Pa drugi način da ovo napišem jeste da ovo predstavlja dve desetice, pa ću to i zapisati ovdje. To je jednako dve desetice plus plus 5 jedinica. Plus pet jedinica. Sad, šta su to dve desetice? E, To je bukvalno kao kada bi zamislili da je 10, grupa od 10 stvari i mogli bi da zamislite ako je ovdje ovo, ovo bilo 10. To ću sada kopirati i nalepiti, dakle kopirati ovdje i ovo će biti ista stvar, ovo će biti jednako. Imate imate vaše dvije desetice, dakle jedna desetica i druga desetica, dakle imate vaše dvije desetice. To su vaše dvije desetice. Ovamo, koje u stvari predstavljaju 20 plus vaših 5 jedinica. Plus 5 jedinica. Dakle ako je ovo ovde 1 i ja to prosto predstavljam kao jednu uspravnu crticu, 5 jedinica će izgledati ovako. Dakle 1 2 imaćete 2 i mislim da vidite kuda ovo ide. 3 4 4 i 5 I 5. Dakle, ovo su sve različiti načini da se predstavi ista količina. 25 je dve desetice i 5 jedinica. Ovih dva je na mjestu desetica i pet je na mjestu jedinica. Dakle, dve desetice plus pet jedinica. Mogli bi onda da na ovo gledate kao na dve grupe od po 10 plus pet jedinica. Upravo ovdje. I sa čim će ova stvar biti jednaka? Pa dve grupe od 10 i ova stvar ovdje je jednaka 5. 5. I još jednom. To su sve načini da se predstavi 25. Možete na to gledati kao na 2 desetice plus 5 jedinica, ili na to možete gledati kao na 20. 20. Ovdje ću zapisati. Dakle, 25 je jednako. Možete posmatrati kao 20 plus 5, to je 5 jedinica tu, tako 22 desetice.